Florin Iordachie sfidează sesizarea Comisiei de la Venecia privind modificarea legilor justiciei. Comisia nu poate fi peste deciziile CCR. Presupunere din telecomisie speciale care a modificat legile justiciei, Florin Iordache, a declarat joi pentru news. Nu are ce se contate Comisia de la Venecia referitor la legile justiciei, deoarece nu poate fi peste deciziile curcii subliniere, sublinierei nume subliniere de demersul PNL de a cere Comisiei de monitorizare a adunării parlamentare a Consiliului Europei, apce aprobarea sesizării Comisiei în demers politicianist, exportat în afara României. Comisia de la Venecia ce se constate? Comisia de la Venecia nu poate fi peste deciziile Curcii Constituționale. Comisia de la Venecia nu va constata decât ce aceste modificări, pe care CCR ce s-a pronuncat de două ori, sunt Constituționale. E un demers politicianist pe care cei de la PNL l-au exportat în afara României, în condiciile în care au văzut ce nu au nicio subliniere ans în România, a spus Florin Iordache pentru Newsroom. De asemenea, el spune ce nu poate fi Comisia de la Venecia peste Parlament, sublinierei peste legislație. Sublinierei va constata doar ce modificările sunt constituționale, legale, sublinierei normale. Comisia poate fi peste Parlament, sublinierei peste legislație. Repet. Comisia de la Venecia nu poate decât să constate ce acele modificări sunt constituționale, legale, normale. Nu poate să constate altceva. Sublinierea ICCR a decis în cele trei decizii ce modificările care sunt sunt în concordanță cu deciziile Comisiei de la Venecia, nu poate veni Comisia să legifereze peste CCR, a mai spus el. Comisia de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a aprobat joi solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venecia privind modificarea legilor justiciei. Liberalii susțin că parcursul legilor va fi trebuit să asub iar curtea constituțională, de asemenea, va trebui să țin cont de opinia Comisiei.